dokaz da je radnik primio platu, u suštini može biti jednostavno ona bankarska transakcija gde u izvodu banke firma pokazuje da je Plata je isplaćena tako što je prebačena na račun, jer e, e, nije više samo reč posludavca protiv reči radnika, nego postoji banka kao nezavisna institucija koja okaže da, tako je, potvrđujemo da je ova transakcija napravljena da je ovaj novac legao na, ovaj, na e, radniku, na računu, iznosu, od i sve to. I pored toga, recimo, neki inspektori traže da platna lista bude potpisana naime kako bi radnik bio upoznat sa time kako mu je na koji način obračuna ta plata, to je zarada. I u suštini, ja to smatram krajniko reknim, i jedino mi nije jasno kako ide u knjigovodstvenim agencijama, u knjigovodstvenim agencijama radnici sami sebi obročunavaju plate, pa knjigovići su. Ali, u svakom slučaju, ukoliko je isplata plate u kešu u gotovini, na što kao što sam objasnio u prethodnom videu, radnik ima pravo, ukoliko je isplata plate u kešu, onda obavezno radnik mora potpisati platnu listu na kojoj potvrđuje da je primio novac u tom iznosu na ime plate i tek njegovim potpisom se u stvari dokazuje da je, da je ta transakcija u stvari izvršena.